На сегодняшний момент у меня получается 10 детей, из них 4 родных и 6 приемных. Двое из них старшие, родной, старший сын и приемный сын, они у нас сейчас 19-20 лет, служат, один в Харькове, второй у нас был на взятии Херфона, сейчас их перекинули на Мелитопы. П'ять років тому жінка з чоловіком взяли до родини хлопчика з інтернату. Валентина говорить, вже тоді знали, що у нього є молодші брата-сестра. Дітей передали під опійку рідного дядька. Мы знали про то, что существуют еще братья и сестра, и мы пытались навести контакты, но получается Пашу отдали в интернат, а двух младших забрал дядя под опекунство. И на тот момент служба по делам детеного одеяца решила, что с дядей, это как прямородственник, да, им будет лучше, чем в приемной, может быть, семье. Прошло 5 лет, и все-таки мы пришли к тому, что с дяди сняли опекунца по довольно резким причинам. І я рада, що діти можуть бути тепер з нами, і наша сім'я з'єднується». 6 грудня Валентина забрала до родини 16-річну дівчинку Наталію. На її брата Сашка ще збирають усі необхідні документи. «На протягом п'яти років сім'я з'єднується. І від старшого прийомного брата, який ми знаємо, ще двох дітей, брат і сестра, наконец-то приходять к нам в сім'ю. Наталія вже у нас. Брат буде трохи позже, тому що на нього готується документ, що не вистачає частина оригінального документу по ньому». Жінка говорить, під час повномасштабної війни процеси зусиновування дітей уповільнюються. Во время памяти программы вообще перестановились и были заморожены, потому что люди не могли не просто сдать или сделать часть документы. Ведь у нас уже сами видите, да, и ЦНАПы не работали, и очень много, что это город боевых действий. И мы, а надо собрать очень большой пакет документов, это пройти психолога, нарколога, справка о несудимости, медицинские. Не только ты, вся твоя сына должна пройти, помимо мужа, еще все дети должны предоставить возможность, пройти всех, что они здоровы, что они ничем не заболевают. Обычно в этих районах сейчас нет света и интернета вообще нету. Ми з собою брали принтер, ноутбук, акумулятор, для того, щоб можна було одразу на місці набрати якийсь документ, розпечатати, поставити печат і поїхати далі». Коли Наталія дізналася, що її хочуть взяти до родини, в якій 5 років вже проживає старший брат, відразу ж погодилась. «З цього я проживала у Несенський район, селище Братське. Мені дзвонили з Новоодеської служби, там, де нами займаються. Сказала, що є родина, яка хоче мене всиновити, сказала, що в цій родині вже проживав мій старший брат, то я, в принципі, відразу погодилась. Ну, якби це була якась друга родина, я б ще подумала. А так як тут проживав мій старший брат, то я зрозуміла, що погодила. Це моя кімната. За тиждень Валентина з дівчинкою подали заяви на відновлення усіх важливих документів та оформили паспорт. Наталія допомагає жінці волонтерити та вже займається підготовкою до ЗНО. 16 років у дитинку немає паспорту. У неї нічого немає, крім слідства народження Ні медицинські книжки, ні оригіналу смерті батьків обох. Хаос uh, but... За ці чотири дні ми разом встигли зробити, упакувати подарунки, їх розібрати, Ми навіть гуманітарку в місті переносили, грузили. Ми робили документи разом. Сьогодні ми скуплялись. А, це мене ще записували на додаткові уроки, це я до вчителів ходжу. Старший брат сидить. Я, якщо чесно, я його знала по його прически, вона за те все время так і не помінялась. Дівчинка розповідає, чекає зустрічі зі старшим братом, який зараз у лавах Збройних сил України, та на возз'єднання із молодшим. Тоді вся родина буде разом, говорить Наталія. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.